Jó napot kívánok, kedves nézőink, ez itt a Forrás Kuti időjárás jelentés Rabi Antallal. Ma meglehetősen hideg időre számíthatunk, úgyhogy érdemes lesz elővenni a kabátokat. 30 fok lesz, ez a csúcsrekord. Ilyen hideg még nem volt ezen a napon az elmúlt 40 évben, kedves nézőink. 30 fok. Mi, mi van? Ja nyomd a hiba. 30 fok lesz, nem baj, de mínuszba gondolom. Ezen kívül 3 mm esőre számíthatunk, és derült lesz az ég. Holnap este szintén derült lesz az ég, este elszórtam várható napsütésre, és néhol még hószállingózásra is. Holnap után pedig a borst szerint világ vége lesz. Jó tervezzék meg, kérem, hogy mit csinálnak ezen a napon, mert ez egy kivételes alkalom lesz. Eddig ugyanis még nem volt világvége. Ezen a napon az időjárás is különleges lesz. Vegyék elő az esernyőket, mert esős időre lesz kilátás. Hazánk déli részére meteorzápor várható, úgyhogy inkább esőkabátban közlekedjenek. Köszönöm a figyelmet, viszont látásra! Kellemes időt kíván a Megdőg lesz Életbiztosító. Hosszú záporokat kíván a Port West esőkabátgyár. Reklám